с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкиваетесь. Мы готовы к любому развитию событий. Так, надо помыть все. Алло? Ну давай сядем а сядь, сядь поедешь из дома, если ты скажешь, потому что Наталья говорит, что воздух у нас тут дивіться, ми вже бачимо і ваші будинки. Ну то під'їжджайте під хату. Добре, ми під'їдемо, якщо там є достатньо, добре. Давай. Даша, привіт. страшно. Ja to chodzi. Jero ty do domu po co? ja zaraz idę, ja na smenę. Що, я вже, я вже, я вже біля будівці чекаю така рома. Давай, давай. Кожного з нас у людей мають бути усі необхідні товари, всі необхідні послуги. Національний банк і банківська система України мають увесь необхідний ресурс. І того, хто прийшов з півночі, віддалю від вас і вижену землю безводно і порожнє. Переднє полчище його у море східне, а заднє у море західне. І піде від нього сморід, і підніметься під нього смердота, оскільки він багато наробив зла. І не бійся землі, радуйся і всели... веселись, бо Господь Великий, щоб зробити це. Що ми тут робимо? Ми можу на місці стояти. Пресент In the name of humanity, bring your troops back. Агресивно-стресовий <реку> стан, правда? Чуєш, ка фрашіна депо? Ніколи так не буваєте. Відмітність, як і так? Так, може, в Ми знаємо зараз нічого. Я сподіваюся, нам зараз через Польщу блять танк, блять, Та, да блять, бачить. Та, добивуть, Нам би дживелінім побільше. Ну то вигідно з Танк взагалі... Танк не вигідний, танк один танк підбив, мільйон доларів танк нема. Танк це, це зброя броняє. А. а дживеліном ти рахуєш, збиваєш один танк, де? мільйон доларів, нахід. Але тим самим ти знищуєш зразу... Чотири кадрових військових, які готували мінімум там, рік. Це теж удар по грошам. Він усіх зупиняє, тому що вони зразу... Да. Mm -hmm. Ну це деморалізує, пам'ятаєш? Так, вони ці ракети. Mm -hmm. Добре, що їм дали. Добре, що їм пізді дали зразу по зубам. Mm -hmm. Що ніхто тут не схавав Нам би ще ці протиракетні комплекси, які в без... нас... Як в Ізраїлі. Ні. Що я тут? Пекалку mm -hmm. дома маєш? Mm -hmm. Має. Може знаєш щось, що пописати? Пекрупи. Модяники. І воду сюди хотіла. дві пачки, там, речки, дві пачки рису, дві пачки макаронів. Mm. І людяники. Люди на людяниках, на самих людяниках може mm. Так. І людяники. Да. і людяники. Звичайно, людяники. Це керки. Mm. Це глюкоза, знаєш. Навіть якщо голод дуже сильний, один-два людяника з'їв у день, людина думає, типу, хто вистачає вам на тиждень, щоб кудись брітись на цьому. Мобілізація бойового духу. Третю будете на фото знімайте курсивне, сідайте А що в тебе? Що Готуємося, блядь. Ну, ну, Удягнули, блядь, удягнули. дали класну форму? Зиміша? Ні, блядь. Мама на мій розмір шукають.